nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak egeződve szoktam tartani a képzéseket remélem nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül mennyire vagy elégedett a jelenlegi világgal? hm? nem vagy elégedett vagy elégedett vagy? Nem. Nem? nem? és szerinted mi várható a jövőre? nem, mi várható? hát mondjuk a következő években mi várható? tehát ne azt nézzük hogy mi lesz tudom a X évtized múlva hanem hogy most mondjuk a következő egy-két évben mi várható? az emberiség hajója süllyed? csökken a rezgés csökken a rezgés és ugye egy kérdés van, hogy te hogy akarod élni a közeljövőben, távolabbi jövőben az életedet, nem? nem ez a kérdés? ugye megkérdezném azt is hogy hány emberre vagy, hány vagy befolyással? tehát ha van egy családod akkor talán ott befolyással bírsz? igaz se biztos? hát csak azért kérdezem mert, mert ugye ez, ez jó kérdés, ez az első kérdés hogy hogy hogyan akarod élni a közeljövőben az életedet, mert hát attól hogy te valahogy akarod élni az életedet attól még lehet hogy a többiek nem engedjük be, nem aki késett, az így járt jó tehát ugye azért jó kérdés mert csak akkor tudsz tehát másnak az életén is esetleg javítani, hogyha ha tudsz rájuk befolyással lenni azokra az emberekre de hát ugye egy kérdés van, hogy vajon milyen életet szeretnél élni? tehát ugye az, hogy valakinek milyen az élete, az mindenkinek a saját döntéseinek sorozatának a következménye tehát mindenkinek felnőttként természetesen, gyerekként nem, de felnőttként tehát mindenki ahogy most éli az életét a saját döntéseinek a sorozatának a következménye na most ezáltal a jövőben is amilyen lesz az életed az a jövőbeni döntéseid sorozatáinak a következményei lesz tehát ezáltal ugye lehet hogy te úgy gondolod hogy, hogy nagymértékben külső tényezők befolyásolják a te életedet, de az embernek az élete mindig úgy zajlik ahogy ő saját maga hoz döntéseket és annak a döntéseknek alapján történik bizonyos következmény és a következményeknek ugye meg lehet negatív vagy pozitív hatása tehát most mondok példát a házasságok mondjuk ha levesszük a, az idősebb generációt akkor a házasságok hát mondhatjuk azt hogy több mint fele az vállással végződik tehát minden második ember tudna azt mondani hogy gyakorlatilag nincs befolyása még a saját párjára sem mert ha lenne akkor lehet hogy nem vállással végződne az a párkapcsolat tehát ha jobban megnézzük akkor egyedül egy ember tudsz befolyásolni a saját magad, nem? és ezért ugye volt ez a kérdésem hogy te saját magad tehát hogy a te közeljövőd milyen közeljövőt szeretnél magadnak? milyen közeljövőd? vagy milyen kicsit távolabbi jövőt vagy esetleg még távolabbi jövő, tehát van ebben kapcsolatban van valamilyen elképzelésed? vagy hát majd ahogy esik úgy pufan tehát vannak égi alapelvek amely alapján működnek a bizonyos dolgok tehát például egy alapvető égi minden mindenütt az univerzumban, ez így működik nem csak a Földön hanem mindenhol a világegyetemben ha valamit nem gondozunk, nem ápolunk, nem fejlesztünk, nem gondoskodunk róla akkor az az anyagról beszélek, akkor az megpróbál visszamenni az alapállapotába tehát az azt jelenti hogy hogy vissza akar rendeződni energiaállapotba tehát energiaállapotba ugyanis minden anyag energiából van és megpróbál minden szépen visszarendeződni energiaállapotba de nyilván nem egyformán hát van ami évmilliók alatt rendeződik vissza energiaállapotba, van ami pár év alatt tehát most gondold végig most olyan műanyagokat kezdtek el gyártani ami lebomlik tehát ami azt jelenti hogy visszatér az alapállapotba amiben volt sőt ilyen nem teljesen abban az állapotban, mert ugye átment valamilyen vegyi folyamatokon, de lényeg az hogy megszűnik egy idő után az az állapota amiben mondjuk megismerted Na most ezt most azért is mondom mert gondold végig hogy a világ még egyszer a világegyetemben minden vissza akar rendeződni az alapállapotába. na most neked mi volt az alapállapotod? az alapállapota az volt hogy nem éltél világos ez? minden embernek az volt az alapállapota hogy nem élt nem mint lélekre gondolok mint test tehát ebben a testben te nem léteztél világos? ez volt az alapállapotod és egy ember amikor meghal, akkor gyakorlatilag visszamegy abba az állapotba amiből jött, érted? tehát az azt jelenti hogy hát most gondold végig, ha még egyszer a szabály úgy működik hogyha valamit nem gondozol, nem fejlesztesz nem gondoskodsz róla, nem ápolsz, de mindig a kulcs a második szó volt a nem fejlesztesz, fejlesztés, növekedés tehát ha nem növeszted, nem javítod stb. stb. akkor minden előbb-utóbb visszarendeződik az alapállapotba, tehát gondold végig ha fognád és elkezdenél nem menni. Tehát az étellel valamilyen szinten gondoskodsz magadról, nem? Az egy gondoskodás, ha iszol, az is egy gondoskodás, itatod magadat, gondoskodsz magadról, de kezdél el mondjuk nem menni, nem inni, és meddig bírod él, élő emberként. Ami azt jelenti, hogy visszarendeződsz abba az állapotba amiben voltál, tehát az azt jelenti hogy nem látható élőlény voltál mielőtt lekerültél, mielőtt beszülettél ebbe a föld, testbe és ha valaki meghal akkor onnantól kezdve bár a testét látod csak nem élő tehát nem élő lényként látod tehát olyankor, mikor valaki meghal, akkor nem látod őt már, mint élő lény. Érted? De azelőtt se láttak téged élő lényként, mielőtt megszülettél. Tehát, hogyha nem gondoskodsz magadról, kellőképpen, akkor visszarendeződsz abba az állapotba, amiben voltál. Világos ez? egyet tudtok ebben érteni? na most, de az nem elég hogy valamiről kicsit gondoskodsz ami azt jelenti hogy az emberi létformának nem elég az hogy csak megeteted, megitatod még egyéb dolgokat is kell csinálni, nem? mondjuk például az, hogy ruháznod kell magadat, nem? akkor óvnod kell magadat a különböző elemektől, ezért mondjuk beköltözöl egy zárt térbe, nem? akkor ugye több olyan dolog van amivel az ember gondoskodik magáról, nem? de gondold végig hogy még nem csak ennyiről szól az emberi lét tehát például arról is hogyha valaki nagyon sokat betegeskedik akkor előbb utóbb valamelyik betegség elviszi, nem? és már nincs is az élőlények között az illető, hanem visszarendeződött az előtti formába ami előtt ugye megszületett volna tehát például az is egy fontos dolog hogy az ember hát euh, egészséges maradjon, nem? vagy egészségessé váljon ha éppen nem egészséges és lehetőleg minél hamarabb egészségessé váljon, nem? tehát úgy gondoskodjon magáról hogy az egészsége az megmaradjon, nem? Mert minél kevésbé gondoskodik valaki az egészségéről nyilvánvaló annál hamarabb meghal akkor mi van még ami gondoskodás, miről kell -e gondoskodni? hát nagyon egyszerű nem tudom mennyire szereted a fájdalmat hm? ki az aki szereti a fájdalmat? vagy a fájdalmakat? tegye már föl a kezét skype-on sem szeretitek? nem? oké okay. jó tehát nem szeretitek és mi lenne hogy hálandó fájdalmak közt kellene élned az életedet? jó lenne? nem, borzalmas lenne, előbb-utóbb azt csinálnád hogy inkább elhagynád ezt a földi létet világos ez? tehát magyarul talán olyan életet is kellene élni hogy minél kevesebb fájdalom érjen téged de az emberek nem csak fizikai fájdalomba szoktak belehalni hanem a problémák okozta fájdalomba is, ezt úgy szokták nevezni hogy lelki fájdalom lelki fájdalmat valaki szeret itt a teremben? nem? nem? Skypon? nem, jó? tehát azt se szereti, szereti senki tehát nem szeretitek a fizikai fájdalmat sem, nem szeretitek a lelki fájdalmat sem, de ha nem teszel azért hogy ne legyen fizikai fájdalmad, lesz ha nem teszel azért hogy ne legyen lelki fájdalmad akkor lesz világos ez? és ha ezek túlzásba viszik a jelenlétet a fizikai és a lelki fájdalom akkor előbb utóbb számodra nyűg lesz az élet és a fájdalmak miatt az emberek azt szokták kívánni maguknak hogy bárcsak már nem élnék de miért történik ez meg? hát mert van az univerzumi szabály hogy mindent ha azt akarod hogy jól nézzen ki jól működjön stb stb akkor gondozni, ápolni, fejleszteni, növelni kell stb. stb. érted? na most te mit látsz? ha körülnézel emberek vajon ismerik ezt az elvet? hát valamilyen alapvető szinten ugye gondoskodnak magukról, de hát akkor miért vannak fájdalmaik? miért betegek az emberek? miért? mit tudom én éri őket baleset? miért éri olyan lelki fájdalom? tehát a baleset olyan balesetre gondoltam nyilván amelyik ö, fájdalommal jár vagy mondjuk van egy probléma például az hogy megcsalja a párja hát gondold végig akit valaki már megcsalt tehát a párod megcsalt valaha életedben akkor biztos hogy átéltél egy lelki fájdalmat, nem? vagy ha életedbe elváltál, biztos hogy átéltél egy lelki fájdalmat, nem? és ez jó neked? Nem. és miért nem tettél olyan dolgokat hogy ez ne történjen meg? tehát magyarul például akinek párkapcsolati gondja volt valaha és ez lelki fájdalmat okozott neki hát miért nem tett azért, hogy jobban bánjon a párjával hm? nem, ez nem tudáskérdés tehát az, hogy valaki tudjon, az nem tudáskérdés, hanem igénykérdés mert ha valakinek nincs igénye, akkor nincs tudása én nekem van igényem, akkor megtalálom a tudást Világos ez? Tehát ez igénykérdés, nem tudás kérdés Tehát a tudás az rendelkezésre áll, és hát elég régen, elég régóta rendelkezésre áll, és az embereknek van igényük a tudásra. Azt látod? jellemzően nyilván vannak olyan emberek akiknek van de jellemzően azt látod hogy az emberek többségének van igénye arra hogy hogy olyan tudása legyen hogy jobban tudjon gondoskodni az életében saját magáról mert az egy öngondoskodás hogyha neked van tudásod arra a helyzetre amire másnak nincs, másnak az probléma te meg egyszerűen fogod ezt megoldod és nem szenvedsz vele egy pillanatot sem érted? tehát ez egy öngondoskodási forma hogyha az ember tudást szerez azokra a dolgokra ami vele szembe jöhetnek az életben de azt mondhatod ó hát ki tudja mi jön szembe az életedben hát eleve ott kezdődik hogy te magaddal állandóan szembe jössz ami azt jelenti hogy nem tudod magadat hagyni, ugyanúgy mint az árnyékodat ha süt a nap vagy világít egy lámpa nem tudod elhagyni ugyanúgy önmagadat egy, egy, egy, akkor tudod elhagyni önmagadat ha meghalsz tehát önmagad, saját magad az állandóan kéznél van vagy nem? Aha. és az emberek fejlesztik a személyiségüket pedig a személyiségük az az életük része és mindenki fejleszti a saját személyiségét itt a bolygón? de hogy is, eszükbe sincs tehát az hogy önmagaddal jól bány az miért nem része az életüknek az embereknek? miért nem? mert nincs rá igényük pedig rendelkezésre áll tudás hogy ez megtörténjen, hogy fejlődjön mondjuk a saját személyiségük de nincs rá igényük de miért nincs rá igényük? Há, mert lehet hogy a barátainak sincs érted? lehet hogy a szüleinek sem volt akkor neki mi legyen? eszébe se jut de érzs már meg Hogyha nem gondoskodsz magadról, nem elég az etetés, itatás, ruházás, ha nem gondoskodsz magadról, meg fogsz halni hamarabb, mint amire számítasz. Miért? Mert megnehezítették az életet azért, hogy hamarabb meghalj. Világos voltak? miért? gondold végig? elmondom neked, jó? évtizedek óta lassan mondom hogyha a technikai fejlődést bevezetnék a a cége, akkor az alkalmazottak jó részére nem lenne szükség érted? hát gondold végig, mondok példát annak idején pénzintézet vezető voltam és három műszakban dolgoztak az embereim és a legnagyobb létszám az olyan 130 fő volt a teljes létszám nem egy műszakban nem a teljes létszám a három műszakban akik az adminisztrációt csinálták azt ma kb. három ember meg tudná csinálni Érted? ami azt jelenti hogy nem lenne szükség arra a 130 ember, mert 130 néhány ember, három vagy négy volt, nem lenne szükség rá, érted? tehát ennyit fejlődött a technika tehát gyakorlatilag ha fognák és gépesítenének Na most gondold végig ez hogy működik, csak hogy tisztában legyél ezzel fogja egy cég amely alkalmazottakat alkalmaz fogja és azt csinálja hogy ugye ott vannak az alkalmazottak az alkalmazottak bért kell fizetni és azután a bér után amit az alkalmazott készhez kap Körülbelül ugyanannyi összeget az állam felébe kell fizetni. Tehát az azt jelenti, hogyha ma megnézzük egy magyar átlagember, hogy mennyi átlag dolgozó, hogy mennyibe kerül a munkáltatónak, akkor azt mondhatjuk, hogy 400 ezer forintjába. Világos voltam? És abból körülbelül 200-at kap készhez a dolgozó. Ha van mondjuk ezer dolgozója, az havi szinten, számolt ki mennyi? 400 ezer szer az 400 millió, ha jól számolom. Tehát havi szinten a bérköltsége 400 millió forint. Ha azt mondja, hogy gépesítek, és veszek egymilliárdél gépet, és elküldöm az ezer embert érted? jól mondjuk akkor ne ezred csak 1900-at mondjuk akkor onnantól kezdve egy a gépvásárást elszámolhatja költségként érted? ami azt jelenti hogy adó, csökkentő, tényező utána pedig amit termel a gép, azután egy fillér járulékot se kell fizetni. Egy fillér adót se kell fizetni. Tételezzük fel, hogy az a gépek annyit termelnek, mint az ezer ember termelt. Az azt jelenti, hogy havi szinten tisztán megspórol 400 millió forintot. Érted? ami azt jelenti hogy az egymilliárdos beruházás visszajön neki három hónap alatt érted? szerinted a munkáltatók nem fogják ezt megcsinálni? most még az állam viszonylag kényszerhelyzetben van mert választások vannak és Magyarországon olyan 700.000 körül van a közalkalmazott és köztisztségviselők száma na most ezt úgy hívják amit ők csinálnak hogy bürokrácia tehát tényleg ami azt jelenti hogy gondold végig most Te mondjuk ha cég vagy vagy vállalkozó és kiállítasz egy számlát, azt nem kell megnézni egy APEC dolgozónak, mert informatikailag az egész le van követve, és egyszerűen a gép jelzi, ha valami nem stimmel, a számítógép, érted? Nem kell be se avatkozni egy dolgozónak régebben minden egyes számlát ugye ellenőriztek az APEC dolgozók És ilyen nincs mit gondolsz meddig fogják azokat a dolgozókat tartani az állam akik már gyakorlatilag alibi munkát végeznek csak azért alkalmazza mert választópolgár érted? mit mondasz meddig? na most ha például egy kormány bevezet mondjuk egy biztos választási eredmény után bevezet mondjuk olyat hogy na akkor küldjük el a a nem szükséges közalkalmazottaknak mondjuk a 70%-át -e, vagy 60%-át -e, akkor négy évig nincs választás és utána a négy év múlva lévő választásokon már nem lehet visszacsinálni semmit érted? ha már így felhoztad a választást szóval Lényeg az, hogy a gépesítés az mindenkinek összességében, minden vállalkozásnak óriási pénzmegtakarítás. Érted? Eszméletlen pénzmegtakarítás. Most gondold végig, hogyha elbocsátják a dolgozókat mondjuk a munkahadók és azt mondja az állam hogy jó élmentől kezdve fizes, te mint munkáltató mondjuk 200 ezer forint hozzájárulást a mondjuk nyilván a teljesítmény arányába de mondjuk úgy jön neki hogy havi 200 ezer forintot a azután a dolgozónként, amik, amik voltak, de hát már ugye azok nincsenek, de az eredmény után, fizes mondjuk 200 ezer forintnyi Dolgozón, volt dolgozónkénti pénz, de nyilván ezt nem így határoznák meg tehát mondjuk az ezer dolgozó után az 200 milliót, érted? tehát azt mondanák hogy mivel ugyanazt a nyereséget létrehozza abból fizessen ki 200 milliót miért? hát mert hogy tudjanak alapjövedelmet tehát segélyt biztosítani a nem dolgozóknak világos ez? de akkor is megspórolt a munkáltató 200 milliót havonta és akkor legfeljebb nem két és fél hónap alatt térül meg az egymilliárdos beruházás, hanem mondjuk öt hónap alatt, és akkor mi van? Te miért nem látod ezt át? Miért hiszed azt, hogy ez úgy működik mint a szocializmusban volt hogy valaki elment dolgozni és tudhatta hogy 40 év múlva elmehet nyugdíjba akár arról a munkahelyről? ez a világ ami volt, ez elmúlt, a gépesítés elindult és a dolgozókra nem lesz szükség, világos ez? és vagy gondoskodsz a jövődről, vagy bele fogsz pusztulni, mondok példát, azok az emberek, akik például majd Alapjövedelemből fognak élni, tehát az egy segély, segélyből fognak élni Mit fognak csinálni? Mi lesz a produktum az életükben? Ha egy ember úgy, tehát az ember úgy működik, ez tudja a hatalom, nehogy azt hit hogy nem tudja, hogy az ember úgy működik, hogyha az embernek nincs produktuma, gyorsan meghal és az embereknek akiknek alapjövedelme van vagy lesz? nem lesz produktuma, mi lesz a produktum? Hm? a produktum most az hogy pénzt keresel, dolgozol, pénzt keresel, érted? de akkor nem lesz, hát nézd meg azokat az embereket akik segélyből élnek vagy nézd meg a nyugdíjasokat milyen állapotúak nem jó állapotúak mert nincs produktum érted? mert csak élik az életüket gyakorlatilag céltalanul miért nem akarsz? kicsit látni egy közelebb jövőt, ez nem is távol a jövő ez egy közelebbi jövő, érted? már ha tíz évvel ezelőtt bevezették volna a gépesítést akkor már akkor a lakosság körülbelül 30% vagy 35% a lett volna tíz évvel ezelőtt, hát most akkor gondolj végig hogy most hol tartunk tehát egy olyan világban élünk ahol ez is mindenkinek a saját döntése hogy saját maga elé helyezett egy ilyen egy ilyen sötétítő függönyt érted? és ezáltal előre nem lát csak oldalra És mit lát, mit lát oldalt? Hát ugyanolyan embereket, mint ő. Érted? De az azt jelenti, hogy nem, nem fognak tudni előre haladni. Tehát egy olyan világba jutottunk, amit ugye régen mondtam, hogy be fog következni. Nem azt gondoltuk, hogy egy vírus álcája mögé dugják az egészet. Azt nem gondoltuk. Vagy gondoltam de amögé dugták, így is úgy működik tehát egy olyan világban vagyunk hogy vagy gondoskodsz magadról vagy belekerülsz abba az univerzumi szabályba hogy ami nincs fejlesztve nincs eléggé gondoskodva róla, nincs növelve az visszatér abba az alapállapotba amiből kiindult és ugye te mint ember nem léteztél ugye a fogantatásod előtt és nem fogsz létezni mint ember viszont lenne megoldás lenne megoldás tehát majd ide visszatérek de itt van tíz terület tehát az embereknek ha megnézed olyan mint tehát ugye a saját árnyékunkat nem tudjuk elhagyni abból nem tudunk kilépni tehát önmagunkból nem tudunk kilépni ha önmagából valaki kilép az meghal ennyi tehát miért nem fejlesztik önmagukat? nem súlyban itt belül. Miért nem? Kényelmes, hm? a Hát mert nincs igény. Nincs igényük. Nincs igényük. Ugye milyen komfortzóna, ha már felvetetted ezt a kérdést? Milyen komfortzóna? Otthonról nézhetők az előadások. élőben is, felvételről is. Milyen komfortzóna? tehát tudást úgy lehet kapni nálunk hogy az emberek fogják és otthonról nézik az előadást akár élőben akár bármikor felvételről tehát ki se kell lépni a komfortzónából világos ez? ki se kell lépni, az egy kilépés a komfortzónából hogyha eljössz egy rendezvényre, az igen de az hogy otthon vagy így is, úgy is, az nem kilépés a komfortzónában az se kilépés hogy például csinálsz valamit és bedugod a füledbe a mikrofont és rádió hallgatod nem úgy rádión hogy megy a videó és annak a hangját, nem, rádión hogy ne nagyon fogyjon az interneted, érted? ami azt jelenti hogy tudom én ötvened internet szüksége van a rádiónak mint a tévének tehát ez sem ilyen problémát, valaki valamit csinál bedugja a fülébe a fülhallgatót és hallgatja az előadást nem kell kilépni semmilyen komfortzónából szóval lényeg az hogy hogy hozzászólásoknak nem adok lehetőséget, jó? tehát lényeg az, hogy hány olyan ember van a bolygón akinek van párja és vajon hány olyan lehet majd aki elválik azok közül? mondjuk a következő években tehát biztosra veheted, hogy az nem nulla egész akárhány tized százalék, hanem azt is biztosra veheted, hogy legalább 10 fölötti százalék. A következő évekbe el fog válni. Érted? Akire párja van. Mi nem tanul meg bánni a párjával? Nincs rá igénye. Tehát szereted a boldogtalanságot? Most érjünk vissza a másikra önmagaddal való bánásmód. Neked az jó, hogy az önbizalmad nincs rendben? Hát ha az neked jó, akkor te bolond vagy. Erre nem tudok más mondani. És miért nem teszel azért, hogy az önbizalmad fejlődjön? Miért nem? Önbecsülésed fejlődjön az önértékelésed fejlődjön ja mert nem tudsz tenni, nem az a baj mert nincs igényed rá hogy legyen tudásod arra hogy az önbizalmadat képes, önértékelésed, önbecsülésedet képes legyél fejleszteni, mondhatjuk azt hogy igénytelen vagy Na most gondold végig, ha jobban megnézzük, ha most megnézzük, hogy az emberek mit csinálnak, hogy milyen igénytelenek, ott vannak a szüleik, tudnak bánni az emberek a szüleikkel? Hát akkor se tudtak bánni, mikor gyerekek voltak. Tudnak bánni a gyerekükkel? Hát ha tudnának bánni a gyerekükkel, akkor nem ilyen bén a gyerekeket nevelnének. vagy rosszul látom? Olyan, a, a bénaságra úgy értsd hogy nem tudja megállni az életben a helyét felnőttként majd meg nem is állják meg van itt még több dolog de most ebből a szempontból lényegtelen de ez az ami gyakorlatilag az ember minden további nélkül tudna ebben előre, előrébb lépni és ezek azok a dolgok, ez a négy, ami iszonyú mértékben előidéz boldogtalanságot, ha az nem jól működik érted? tehát egy olyan ember aki Nek nincs rendben az önértékelése, önbizalma, önbecsülése, az rendszeresen rossz döntést hoz. Ezért mit csinálnak az emberek? Nem hoznak döntést. Érted? Tehát kerülik a döntéshozást. Ha megkérdezném most azoktól, akik hallgatnak engem, hogy milyen arányban van az aki szokta kerülni a döntéshozást akkor lehet hogy meglepődnénk hogy hányan tennék föl a kezüket és legfeljebb azért nem tennék föl mert szégyelnék ezt a helyzetet na most tehát úgy oldják meg a, hogy ne kelljen döntést hozni hogy nem hoznak döntést, érted? tehát úgy próbálják megoldani hogy ne legyen rossz döntésük, hogy nem hoznak döntéseket gondolod ez egy normális emberi működés? tehát így kellene működni az embernek? hát egy olyan világban élünk ahol akármilyen hihetetlen sokkal több döntést kell hozni mint ezelőtt mondjuk 40 évvel vagy 50 évvel érted? sőt azt lehet mondani hogy szinte napi szinten de ne úgy számoljuk mondjuk számoljuk azt hogy régen mennyi döntést hoztak -e egy hónap alatt most biztos hogy jóval többet hoznak érted? és mit tapasztalnak meg az emberek? utólag kiderül hogy az egy rossz döntés volt nem? vagy rosszul látom? nem kellene úgy működni hogy az ember képes jó döntéseket hozni hát hogyha te ingyen tanulsz olyanokat bárhol a világban hogy hogyan legyél képes ezeken a területeken jól boldogulni úgy hogy ne hibázz és képes legyél jó döntéseket hozni akkor te nem vagy tisztában a világgal sehol nem adják ingyen ezt a tudást Sehol na most egy kérdés van, hogy vajon mennyire adják? Ez úgy működik, hogy ha módszert is akarsz, az még drágább. Ha csak motivációt akarsz tehát mit jelent a motiváció? Az azt jelenti, hogy elmondják, hogy milyen vagy, és megmondják hogy ilyennek kéne lenned érted? és mondják azt hogy te ezt meg tudod csinálni nem azt mondják hogy meg tudnád csinálni hanem meg tudod csinálni hogy oda juss, na ez a motiváció aha tehát kinek van valami szakmája? szakma? amit tanult szakma, van? oké okay. tehát van szakmán és a szakmádat tanulás nélkül jól tudtad csinálni? meg gyakorlás nélkül? kívancsukva csak azért mert azt mondták volna hogy mondjuk elkezded vagy izé beiratkozta az iskolába és azt mondták hogy ó hát te olyan szupermen vagy hogy nekem nem kell megtanulnod a szakmádat, te már tudod a szakmád, tehát tessék menni csinálni Na ez a motiváció, érted? és akkor a balga ember elhiszi magáról hogy tudás nélkül tud és utána hogy tudod mit csinál? hibát hibára halmoz na most az olyan típusú képzések ami mondjuk motivációt ad és azt mondják hogy ilyen vagy, ilyennél kellene válnod az körülbelül óránként minimum olyan 1500-2000 forint. minimum oké? Okay? az olyan képzések ahol módszereket is adnak az pedig úgy kezdődik hogy olyan 60-70 ezer forint óránként óránként bocsánat nem nem 10 ezer forint mert az egy napi díj tehát 10 ezer forint óránként tehát olyan 10 ezer forint óránként ott kezdődik de vannak olyanok is, hogy óránként ilyen 500 ezer forint. Nem vicc? Komoly. Szóval, na most ahhoz képest, ha valaki azt mondja, hogy mondjuk 19700 forint 30 óráért sok, hát akkor kukuljon meg, ennyit tudok neki mondani. tehát magyarul neki nem kell tanulnia, ennyi ráadásul így a második hónaptól meg csak 9800 a 30 óra tehát ez valakinek sok, nem kell tanulnia oké? Okay. tehát vannak képességeim, kaptam ezeket a képességeit, mert szerettem volna ilyen jellegű képességeket annó annak idején már gyerekkoromtól de akkor nem fedeztem föl tehát már gyerekkoromban viszont felnőttként kaptam és azt is tudom hogy miért kaptam ezeket a képességeket most ezt nem mond, fogom el sorolni erről mert beszéltem a díjmentes részben is például olyan képességem van hogy kapok információkat fentről és akkor ugye az volt, mostanában megkérdezték tőlem hogy mennyi olyan információ van amit amit nem mondok el <gül> van egyébként van nem kevés szóval lényeg az hogy ugye tartok egy előadást és közben kapok információkat beszélgetek valakinek mondjuk az ő életéről és megoldások kellenek az életére, életéhez és akkor kapok információkat mit tudom én, olvasok valami anyagot kapok információt arról hogy az igaz vagy hamis, nyilván olyan anyag ami emberek életét befolyásolhatja hogy az igaz vagy hamis stb. stb. tehát vannak ilyen képességeim és ugye olyan dolgokat is tudok már elég régen hogy mi várható a jövőben és az a baj hogy ezek mindig bejöttek hogy mi várható és legfeljebb annyi volt hogy nem éppen abban, pont abban az időszakban általában előbb jött az a dolog mint ahogy én idézőben jósoltam vagy éppen nem abban a formában történt az meg, de megtörtént és lényeg az hogy hogy ugye itt van egy jövő és ugye egy kérdés van a jövővel kapcsolatban hogy milyen lesz a jövő? Tehát milyen? Mert az senki mástól nem függ, csak az emberektől. Ha így haladna tovább, ahogy most van, akkor egy katasztrofális jövőt lehet látni. Ha az emberek hajlandók lennének azt megtenni, amiért itt vannak a bolygón, akkor nem katasztrofális jövő lenne és ugye én nagyon régen mondom már tizen éve hogy három dolog miatt jöttek az emberek ide tanuljanak tegyék a dolgukat amit annak alapján amit tanulnak és tanítsanak másokat arra hogy ők is tudják tenni a dolgukat tehát ők is tudjanak tanulni, tenni a dolgukat, sőt arra is tanítani kell őket hogy hogyan tanítsanak majd ők is embereket mindenki ezért jött le tehát ez annyira pofon egyszerű és vajon ezt csinálják az emberek? van aki ezt csinálja de a többség az nem van aki például mit tudom én jól megtanulta a szakmáját jól dolgozott a szakmájában és utána tanítja élete végéig azt a szakmát másoknak de lehet hogy arra a szakmára már nincs szükség érted? mert előbb utóbb a legtöbb szakmára ami hagyományos szakma volt már nem lesz szükség, már egy jó része a szakmáknak ki is halt a régi szakmáknak akkor ugye lehet hogy mást kéne ebben kapcsolatban gondolni az embernek, nem? Hogy lehet hogy nem egy szakmát kéne megtanulni és, és utána tanítani hanem valami mást. Bár az is egy szakma, amit mit csinálunk, csak nincs szakmásítva. Hála a jó Istennek, hogy nincs szakmásítva. Tehát most gondold végig, hogy hogy lesz ezen a bolygón aranykó, ha az emberek nem fejlődnek, nem tanulnak. tehát ha te azt gondolod hogy semmi gond ha majd valahogy el lesz az emberiség ezen a bolygón hát most már itt van több ezer éve, sok ezer éve majd ezután is el lesz csak akkor te nem vagy tisztában azzal hogy ez a kísérlet lejárt és örülj, örüljünk hogy még élünk érted? tehát örüljünk hogy még van olyan hogy emberiség És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy szerinted miért növekedett ilyen mértékben az emberiség lélek száma az elmúlt pár évtizedben? Tehát, hogy gyakorlatilag meg négyszereződött. Hm? mondhat Mondhatnád, hogy népszaporulat. Aha. Csak hogy kicsit ismernéd az ember működését, abban minden egyes testbe be kellett rakni egy lelket. Érted? Ugyanis lélek nélkül az ember az nem ember. És ez olyan, hogyha valakiből kimegy a lélek, és nem akar visszamenni, akkor úgy kell mesterségesen táplálni. Érted az embert? az azt jelenti hogy gyakorlatilag kómában van érted? tehát a kómásokból kilépett a lélek oké? Okay? úgy is lehetne mondani hogy olyan mint mikor te alszol érted? tehát hogyha csak aludnál akkor előbb utóbb meghalnál ha nem táplálnak téged folyadékkal táplálékkal stb. stb. érted? meghalnál a alvásba mert ilyen halnál alvásba meg szomja halnál alvásba tehát ami azt jelenti hogy hogy amikor egy lélek kilép a testéből akkor táplálni kell hogy az fönnmaradjon az a test, érted? hogy életben maradjon a test tehát valakik berakták a lelket a testbe érted? ha hiszed ha nem és miért csinálták azt? hogy ennyi lelket lekültek tehát lehetett volna gyerekeket szülni halva meg gyerekeket szülni úgy hogy nincs benne lélek és táplálni kell géppel, érted? de nem így születtek le a gyerekek hanem mindbe beraktak lelket érted? tehát a testünk felnőttként képes arra hogy nő férfi összeadja mi van és akkor létrejöjjön egy gyerek lélek nélkül is, csak nem lesz életképes és ha nem táplálod, érted? nem itatod, csacöbbi úgy hogy kommunikálni nem tudna mert te se kommunikálsz akkor mikor alszol? érted? tehát így is megszülethettek volna csak így miért nem lett volna? és vajon miért? küldtek le egy csomó lelket, vajon miért? hát hogy adjanak nekik egy esélyt arra hogy fejlődjenek, érted? mondhatni azt hogy egy itt az emberiség történetében egy utolsó esély, nyilván nem, a lélek történetében nem egy utolsó esély, de az emberiség történetében egy utolsó esély tehát ez olyan, mint mikor valamit bezárnak, mondjuk egy olimpiát. És akkor legvégén mindent beladnak, minden csinnadrata ott van, minden sportoló ott van, fölvonul a stadionba. Egyébként pedig mindig csak páran küzdöttek ott ahhoz képest. Érted? És akkor olyankor tudhatod, hogy az olimpiának vége, mert mindent beleadtak és ha megnézed gyakorlatilag nagyon sok ilyen párhuzamot találsz ahol a végén mindent beleadnak úgy befejezésként és most ez van most így a végén mindent beleadnak és itt van a sok lélek most gondold végig nekik meddig tart ha meghalnak átszállítani a lelkeket egy másik bolygóra sem eddig. mikor ilyen parányi lelkekről van szó, <gül> érted? De jó hát mit tudom én mondjuk, hát hogy van ökl, öklömnyi is aki aki már egy kicsit fejlődött szóval lényeg az hogy ha gondol, gondold végig hogy hogy egy olyan világban vagyunk ahol vagy elmúlik itt minden, vagy pedig akik alkalmasak arra hogy fejlődjenek van igényük a fejlődésre, fejlődnek és létrehozunk egy aranykor érted? nem kell elhinni nekem, jó? hogy, hogy nincs más út, semmi gond amikor meg fogod tapasztalni, már késő lesz, tudod? Mit fogsz megtapasztalni? Hát azt, hogy igazam volt. Tehát azért vagyunk itt, hogy az embereket fejlesszük, és olyan emberek kell akik képesek a tudást továbbadni. Mondok példát hogy értsétek, jó? Vannak nálunk, vannak nálunk vezetők. A vezetők nagy része, attól függően, hogy milyen magas szintű vezető már fő tevékenységben dolgozik itt. Miért? Mit dolgozik? Régen azt csinálta, hogy csak szervezet most pedig már azt csinálják a vezetők, ugye magasabb vezetőként ugye az mikor még csak szervezett akkor nem volt vezető hogy szerveznek is de vezetnek is és tanítanak is tehát mind a hármat csinálják, ami azt jelenti hogy ugye azok akik vezetői szintet értek el úgy itt az elmúlt években az jelenleg több mint 30 fő, ez nem túl sok még de azok azt jelenti hogy azoknak egy része csinál már olyanokat hogy például van a vasárnapi heti találkozón az azt jelenti hogy fél négykor kor kezdünk kezdjük a képzést vagy fél ötkor bocsánat és előtte tartanak képzést a csapatuknak plusz képzést az azt jelenti hogy mondjuk kettőtől vagy egytől, attól függ és az azt jelenti hogy nem csak szerveznek nem csak vezetnek embereket hanem tanítanak is embereket csak azért hogy ez úgy világos legyen hogy hogy működik ez? na most a bolygó az durván 8 milliárdos, hát 8 milliárd ember él na most a legtöbb ember jelenleg mondhatjuk azt hogy igénytelen tényleg igénytelen mert még arra sincs igényük hogy egészségesek legyenek érted? tehát nem tesznek meg annyit a testükért hogy egészségesek tudjanak maradni tehát igénytelenek és hát aki igénytelen marad az nem fog bekerülni az aranykorba, de hát azt mondod hogy ha az már mikor lesz az még? 13 év múlva de tudod mi a baj? az a baj hogy az aranykorba jutáshoz kell 9 év tanulás legalább legalább emiatt nem tudom, előre szólok, jó? nem tudom hogy hogy viseled majd a rokoni, családi kapcsolataidban a haláleseteket hát vajon mennyire fog ez megviselni téged? hát baromi sokan fognak meghalni a jövőben akik nem akarnak fejlődni érted? tehát lehet hogy föl kellene venni avval a kapcsolatban is egy immunitást nem csak a Covid-dal kapcsolatban hanem a halálesetekkel kapcsolatban mert emlékezzetek majd erre amit, amit most elmondtam, jó? és ez nem távoli jövő ez azt fogjuk látni hogy egyre több és több a haláleset, ezt majd megmagyarázzák, média az mindent tudod? de ez csak egy dolog, hogy nem akarnak fejlődni és az azt jelenti hogy ha valami nem fejlődik, visszafejlődik, érted? és az mindegy hogy egy ember vagy egy tárgy, ha nincs gondozva visszafejlődik érted? vagy hamarabb elmúlik és ez a hamarabb elmúlás, ez elkezdődött ez elkezdődött és ez nem rossz hír Az gondold végig te életedben mennyi olyan történés történt amikor valaki feldühített, felbosszantott, elnyomott stb. stb. Hm? voltak ilyen esetek? Jó volt. Nem. nem? Tehát, hogy most meg kellene számolni, hogy hány ilyen eset volt, meg tudnád számolni az életedben? Biztos, hogy nem. Számtalan. Nem? Mondanám, hogy az aranykorba ilyenek nem lesznek, jó? Meg azok az emberek se, akik ilyeneket csinálnak. Hát ami azt jelenti, hogy meg kellene tanulni addigra, hogy az ember nem működjön így. De az aranykor az csak egy átmeneti állapot. A magasabb létformába visszajövetelhez, visszatéréshez, ahonnan jöttünk. de nincs közvetlenül bejutása magasabb létformába aranykor nélkül de a, se a magasabb létformát, de még az aranykort sem élhetik meg azok akik nem tudnak etikusan működni és nem tudják pontosan különbséget tenni a kicsit jó vagy még jobb vagy még jobb vagy kicsit rossz vagy még rosszabb vagy még rosszabb különböző fokozatai között tehát az hogy a jó emberek nem tesznek semmit és csak nyavajognak a problémákon, a körülvevő problémákon nyavajognak, nem ezt csinálják az emberek? azzal nem fog előre menni a világ tehát én még nem láttam olyat hogy valakinek a nyavajgásától valami jobb lett volna vagy valami jobbá vált volna sőt inkább azt látni hogy az emberek ha nyavajognak akkor még rosszabb dolgok történnek velük nem kellene összefogni és tenni azért hogy az emberek fejlődjenek hogy tanuljanak, nem kellene, tehát így jó minden ahogy van nem kellene jól érezni az embernek a jövőben magát függetlenül attól hogy mások hogy érzik magukat tehát én azt el tudom fogadni már hogy nagyon sok ember nem fog bejutni az aranykorba, tudod mit? azt mondom hogy ennyi oké? Okay? nem az én problémám hanem az övé az én problémám az hogy minél több ember legyen ami nem probléma hanem feladat, érted? aki bejut az aranykorba de ez egy feladat és egy olyan feladat ami még a történelemben nem volt te biztos hogy nem csinálsz olyat az életedben ami a történelemben még nem volt ha nem vagy itt oké? Okay? de ilyen amit mi csinálunk hogy az emberiség minél több minél nagyobb százalékát bevigyük az aranykorba ilyen még nem volt és ez mivel innen indult ki ezért ugye először ennek itt kellene megvalósulni nyilvánvaló ha mindig ott kell megvalósulni először ahol kiindul az egész szóval lényeg az hogy gondolkozz és ne halogass mert pórú jársz, jó? köszönöm a figyelmeteket most lesz 25 perc szünetünk és 25 perc szünet után pedig személyiségfejlesztő coach képzésünk folytatása következik, aki esetlegesen még nem tanuló és személyesen megjelent egy rendezvényünkön akkor ő a helyszínen ugye részt tud venni a második részben is hát a többiek meg úgy jutnak hoz egy alkalommal lehet részt természetesen a többiek meg úgy jutnak a képzésekhez hogyha tanulóvá válnak tehát a tanulók azok hozzájutnak a képzésekhez egyébként csak annyit szeretnék ebben a kapcsolatban még mondani hogy jelenleg például ez a személyiségfejlesztő coach ez a 5. hónapba fordul a mai nap folyamán tehát 5 hónapja tanuljuk tehát ami azt jelenti 5. hónapja tanuljuk tehát 4 hónapot már koptattunk ebben a kapcsolatban legalábbis akik járnak a cipőjüket tehát lényeg az hogy hogy nem kis témákról van szó és ezért ugye az itteni tanulás az nem pár hónap vagy pár év, jó? hanem hosszabb természetesen de ha valaki úgy gondolja hogy időközben bármikor abba akarja hagyni semmi gond nincs ezzel nem várunk senkitől olyat például hogy fizessen be előre x hónapot már érdemes egy három hónapot azért kipróbálni Most 40, nincs 40 ezer forint ugye a három hónap ami 90 óra és ha úgy látod hogy ez neked nem válik hasznodra hát az sem az én problémám hanem a tied köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!